Дев'ята ранку три мобільні бригади отримують вакцину Pfizer. Перші мобільні бригади це мобільна бригада ПМСД Диражні. Потім мобільна бригада ПМСД номер 1 міста Хмельницький. І третя мобільна бригада ПМСД номер 2 також місто Хмельницький. Зараз вони отримують вакцини, необхідні супроводжуючі документи. Вакцини вони будуть перевозити в спеціальних сумках контейнерах. Ось які середині яких знаходяться термометр та холодогени. Перед відпуском її вона не менше, ніж за три години розморажується і в подальшому зберігається вакцина при температурі плюс два, плюс вісім Цельсія. Тобто в нас все є для того, щоб вакцину зберігати при певних цих умовах зберігання і для видачі подальшому мобільним бригадам. Лікар мобільної бригади Олександр Яцюк каже, робота із Pfizer дещо відрізняється від інших вакцин від коронавірусної інфекції. Тут, скажімо так, певні корективи вносить те, що ми маємо спочатку її забирати з складу, тому що там має дотримуватися холодовий елемент – мінус 60, мінус 80. 50 в залежності від того, як зберігається вакцина і як вона розводиться, а все інше – майже однаково. Отримавши вакцину, одна із мобільних бригад поїхала проводити щеплення у Хмельницький геріатричний пенсіонат для ветеранів війни та праці. 99-літня підопічна геріатричного пенсіонату Марія Шупляк вже провакцинована. Про самопочуття каже. себе. я почуваю добре, Прийняла вакцину, щоб бути здорове. Лікар-геріатор Ірина Пашковська також сьогодні імунізувалася. Розповідає, що перенесла вакцину добре. В принципі, уколи як у кульчик, там ніяких таких больових якихось відчуттів я, наприклад, не відчувала. Загалом у Хмельницькому геріаторичному пансіонаті сьогодні щепили 54 особи. Це працівники та підопічні, говорить директор закладу Іван Моцний. Завтра продовжать вакцинацію, додає чоловік. У нас по списку ті, що погодилися вакцинуватися і підопічні працівники 117 чоловік. Сьогодні, сьогодні провакцинувалися декілька літніх, найстарших пенсіонерів, які мають вже сторічний вік. Ми їх пустили в першу чергу, так сказати, і працівники. Що є люди, які відмовилися, є ті, які, які недавно перенесли коронавірус, вони поважали, що це зарано ще зробити. В нас відмовилося 28 чоловік, 28 підопічних. На Хмельниччині імунізацію вакциною Pfizer проводять три мобільні бригади, розповідає головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукаш. Сьогодні – Соловківці, Хмельницький, Геріатричний і Бахматівці. Завтра також продовжують працювати по місту Хмельницькому, по Геріатричному, Виноградівській і Зіньковецькій. Загалом в області 27 пенсіонатів для людей похилого віку та 5 відділень тимчасового перебування. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.